Moi vaan ja oikein hyvää, alkavaa lukukautta. Hyvät kollegat, opiskelijat, kaikki, ketkä tätä katsotte. Uusi siis lukukausi lähdessä käytiin taas, niin on varmaan hyvä hetki pysähtyä katsoa vähän pedagogista suunnittelua, didaktista ja sitä, mitä kannattaa tehdä siellä taustalla, varsinkin kun siirrätte opetusta ne verkkoon. Miksei muutenkin. Eilen on taas saatu etätyösuosituksia ainakin uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen, joka varmasti monessa työyhteisössä tarkoittaa myöskin sitä, että työtä tehdään sieltä kotitoimistolta käsin, ehdin jo innostua, pääsin ne viikon aikana pari kertaa jo kampukselle. Mutta, mutta näillä mennään mitä on ja pari juttua sulle muistutukseksi, kun teet omia kursseja varsinkin kun viet verkkoon, niin mitä kansiin ottaa huomioon. Yksi minun suosikki lähteistä on Harto Pönkän somekirjassa oleva kuva, jossa puhutaan oppimiskäsityksistä, oppimisnäkemyksistä, pedagogisesta suunnittelusta, toteutussuunnittelusta, skripteistä. Se kuvaa oikeastaan koko tämä kaare, mitä ehdottomasti teidän kannattaa miettiä. Oppimisen teoriathan on niitä teorioita, Tämän työn taustalla, mitä me aatellaan, että, että miten ihminen, yksilö, ryhmä, miten opitaan. Ja tämä on tärkeä juttu sen takia, että jokainen opettaja, kouluttaja, kasvattaja varmasti on törmännyt näihin ja miettinyt omalta osaltaan, että minkälaista opetusta, oppimista mä haluan tehdä ja tukea. Minun pitää jollain tasolla päättää sisältää oivaltaa niitä teorioita, jotta mä voin soveltaa. Onko mä valinnut behavioristisen tavan opettaa, eli tällainen tyhjä tauluajattelu, jossa opettaja kaataa sen tiedon sen oppilaan päähän ja ärsykkeellistä reaktioon syntyy sitten se oppiminen ja varmasti toimii joissakin tapauksissa, opetellaan ulkoa jotain ja sen sellaisia. Olet valinnut sellaisen tien, niin noudatat tavalla tai toisella sitä. Tai sitten olet kognitiivisen oppimiskäsityksen kannattaja ja, ja ajattelet, että oppia on sen tiedon aktiivinen käsittelijä. Vastaanottaa, havainnoi, aktiivisesti käsittelee. Ja niin, että oppiaan metakognitiiviset taidot ja niiden kehittyminen on ehkä enemmän keskiössä kuin jossain muussa. Ja nämä oppimiskäsityksethän harvoin kenenkään meidän työssä esityy yksittäisinä ja ihan puhtaina sellaisina, että, että opetan vaan behavioristisen mallin mukaan, vaan se, että se on yhdistelmä näitä ja vuosien saatossa sitten sovellettua kokemuksen kautta opittua ja monipuolistettuakin ehkä. Tai sitten sä ajattelet, että oppiminen on aktiivinen tiedonkonstruoinnin prosessi. Olet konstruktivistisen suuntauksen ystävä tai toteuttaja. Tai sitten niin, että lisät tähän vielä sen sosiokonstruktivistisen näkökulman, jota itse mielelläni hyödynnän. Eli se, että, että se tiedon syntyminen, muokkaaminen, ö, uuden tiedon konstruointi on yhteisöllinen prosessi. Ja tietysti nämä ajatukset, mitä siellä on taustalla opettamisesta, oppimisesta, ohjaa myöskin sitä sun työtä ja toimintaa siellä kentällä. Ja kun siihen sosiokonstruktivistiseen näkemykseen lisätään vielä tämä digitaalinen ulottuvuus, niin tullaan taas vähän uudenlaiseen kokonaisuuteen, missä pitää ottaa huomioon myöskin se, että verkon välityksellä tekeminen on erilaista, kuin paikan päällä ne on ehkä valtavirrassa totuttu, niin pitää erityisesti huomioida myöskin sitä. Ja paljon helpompi on sitoutua siihen tekemiseen, kun tietää, mitä on tekemässä, eikö tämä kaikkea. Ja kun mä vaikka mun uusia kursseja nyt Rakentaessani on päättänyt, että, että tämä sosiokonstruktivistinen malli digitaalisissa ympäristöissä on, on minulle hyvä, mun opiskelijoille hyvin, mun toimintaympäristö on hyvä, niin mä korostan myöskin siinä toteutussuunnitelussa sitä, että se oppiminen on yhteisöllistä, se on sosiaalista, siihen tarvitaan ne verkostot. Ja opettajan tehtävä on viedä se maaliin niin, että tämä sitten käytännössä toteutuu. Seuraavaksi tullaan siihen pedagogiseen malliin, siihen teoreettiseen malliin, että millä, minkälaisilla malleilla mä haluan opettaa. Siellä voi olla tota problem-based learning, ongelmanratkaisuun perustuvia juttuja. Siellä voi olla käännettyä opetusta, siellä voi olla yhteisöllistä oppimista. Siellä voi olla erilaisia malleja taustalla, mihin mä edelleenkin pohjaan tätä työtä. Ja pedagoginen käsikirjatushadon, se on apuväline tehdä tätä työtä. Millä mä nämä ajatukset teen konkreettiseksi suunnitelmaksi niin, että mä voin tukea oppia oppimisprosessin eri vaiheissa siihen suuntaan, mikä mun näkemyksen mukaan on, on toimiva. Plus sitten tietysti myöskin niin, että se on kokemuksen kautta havaittua, että se on toimiva ja sitähän kannattaa koko ajan reflektoida myöskin, että et tietyt asiat voi tehdä näin tai noin ja, ja niillä voi päätyä vähän erilaisiin tuloksiin ja, vai, että onko ne hyviä ja parempia vai huonompia, niin sen mukaan pitäisi ohjailla sitä omaa tekemistä aina, aina vaan niin kuin vaikuttavampaan suuntaan. Ää, pedagoginen käsikirjoitus kuvaa auki sen, että mitä tulee tapahtumaan, ää, kenen roolit, kenen vastuut, kuka tekee missäkin vaiheessa mitä, milloin opiskelija aktivoituu, milloin opettaja on aktiivinen, milloin ryhmä toimii yhdessä ja miten tämä kokonaisuus sitten menee. Digitaalisissa ympäristöissä on tosi tärkeää se, että ollaan niin kuin aidosti läsnä. Se on tosi vaikea juttu. Se aidosti läsnä oleminen, niin kuin minä tässä olen teille, se on vaikea asia. Et minä on täällä ja te olette siellä ja olosuhteet on tällä hetkellä niin kuin erityisen haastavat. Mutta se, millä luoda sitä tunnelmaa, että me tehdään tätä yhdessä, huolimatta siitä, että me ollaan hajalla. Ja varsinkin niin, että se opiskelu pitää olla systemaattista, ohjattua jotta siinä päädytään hyviin tuloksiin. Itsenäinen opiskelu erityisesti digitaalisissa ympäristöissä niin toimii joissakin kohdin, mutta kokonaisuuksina on monesti todella haastava asia toteuttaa. Mä ajattelen, että oppiminen on just yhteisöllinen prosessi ja se oppiminen syntyy yhteisössä, niin yksin tekeminen on kyllä todella vaikea asia, jos kaikki pitää toteuttaa yksin. Mutta toivotaan, että tilanteet muuttuu ja hybridit toimii ja me päästään erilaisilla malleilla näitä toteuttamaan. Digitaalisissa ympäristöissä on, monimediaisuus on tärkeää. Toiset, suurin osa, voi sanoa ihmisistä, on kuitenkin visuaalisia. Videot toimii, animaatiot toimii. Osa kuunnella, voi olla audioita, osa lukee, lukea. Siellä voi olla perinteistä settiä, webinaareja, yhteisöllisiä tilaisuuksia, kirjoittamista. Mitä ikinä se sitten sinne tekniselle tasolle onkaan. Mutta ennen sitä pitää tietysti kuvitella se koko kokonaisuus, että miten tämä homma menee. Ja sen mukaan tehdään niitä päätöksiä, että kelle me opetetaan, mitä me opetetaan, mit, mitä on opittu ehkä aikaisemmin, minkälaiset osaamistavoitteet, millä menetelmillä, miten, kuka, milloin, missä, miten arvioidaan, mitkä on arvioinnin perusteet. Paljon, tosi paljon huomioitettavia asioita, jotka toisaalta on ihan tuttuja asioita meille, jotka ollaan tätä työtä ehkä jo vähän pidempään tehty. Mutta se, miten kirjataan. Auki, tai mitkä mun on niin hyviä tapoja tehdä tätä, on, on se, että et vaiheistetaan kaikki. Eli mitä missäkin vaiheessa tehdään, hyvin selkeä etenevä suunnitelma ja myöskin visualisoidaan se, että meillä on näyttää opiskelijalle oppimisalustoissa, oppimisalustoista digitaalisissa ympäristöissä. Tämä kokonaisuus kulkee näin. Yhdellä silmäyksellä näet, että viisi opitopistettä menee näin, tässä tavataan, tästä tehdään, tuota, tässä tällaista, tässä tuollaista, tuossa tulee palautettua, tulee arviointi. Niin, että se on mahdollisimman selvää. Ja tämä on mahdollisimman selvää on meille kaikille vähän eri asia, ja se on ollut ehkä tämän mun yli kymmenenvuotisen uran aikana sellainen havahtumisen paikkaa, että koskaan ei voi olla liian selkeä. Että vaikka kuinka yrität ja ajattelet, että no, tämä on ihan timantti ja, ja tämä on todella niin kuin käyttäjälähtöinen ja opiskelijaystävällinen, niin silti aina kopastut vähän siihen, että et, tota, et, tulee väärinymmärryksiä ja ei tiedä, missä pitää olla ja milloin pitää palauttaa. Ja se ohjaamisen rooli opettajan korostuu erityisesti näissä digitaalisissa ympäristöissä. Ja mitä selkeämpi se kuva on, että Osallistu webinaariin, lue teksti, vastaa kysymyksiin, kirjoita yhteisölliseen dokumenttiin, osallistu chat mitä ikinä se sitten se toteutus sisältääkään. Niin se, että mitä muu pitää, mitä opiskelija pitää, missäkin vaiheessa tehdä. Ja tietysti tässä työssä nyt korostuu se ohjaaminen, että kun me mennään digitaalisiin ympäristöihin, ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että opettajaa ei tarvita. Se on suurin harhakuvitelma. Opettaja tarvitaan erityisen paljon ohjaamaan, neuvomaan, tukemaan, kertomaan, mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja viemään sitä hommaa maaliin. Yhteisöjen synnyttäminen verkossa on todella haastavaa. Riippuu vähän opiskelijaryhmästä, jos vähän tunnetaan on helpompi, jos ei tunneta yhtään on, on vieläkin hankalampi. Ja se, että miten se porukan saa toimimaan yhteen siellä verkossa itse olemalla täällä etänä. Se onnistuu kyllä, mutta se vaatii systemaattista työtä, aikatauluttamista, oman työsuunnittelua, että milloin minkäkin ryhmän tien, meillä monilla on monta ryhmää, monta toteutusta yhtäika, yhtä aikaa, niin se, että, että milloin mä olen minkäkin porukan kanssa niin, että se homma etenee. Ja se pitää suunnitella. Milloin on verkkokeskustelua, milloin on chattiä, milloin olen tavattavissa jossain kanavassa, milloin kirjoitetaan yhdessä dokumenttia. Su vahva suositus sille, ole osa yhteisöä, ole osa sitä oppimisyhteisöä, ole niiden opiskelijoiden kanssa, on se kanava mikä tahansa. Se synnyttää sen yhteisöllisen oppimisen tunteen ja sen, että mä olen täällä teidän kanssa, vaikka ollaankin etänä. Ja ehkä loppuun vielä korostaisin sitä, että et korosta korostaa sitä, että mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa, milloin pitää palauttaa mitäkin, mitkä ne välineet, mitkä ne menetelmät on. Ja kynnyksen ohjausta niin, että yksi kysyy, kaikki saa vastauksen niin, että et mikä asia vaan sieltä toisessa päässä voi mietityttää, niin ei jää epäselväksi. On harmillista huomata, että on vetänyt ison kurssin ja tehnyt valtavan työn, ja sitten osa porukasta ei ole päässyt mukaan jostain syystä tai toisesta saanut informaatiota. Tsekkaa ne kanavat, missä olet, ja systemaattisesti työskentelee niiden parissa. Se, miten sitten niitä kanavia, välineitä, alustoja, hiluja, vitkuttimia, miten niitä kannattaa valita, se on ihan toinen tarina. Mutta mä suosittelen, että tee eka se suunnitelma ja tästä liikkeelle ja katsele sitten sen jälkeen, että mikä hilu sopii mihinkin kohtaan. Se on toisarvoista. Tehdään yhdessä tätä työtä. Ei muuta kuin hyvää syksyn alkua kaikille. Se on moi.